Så det är lite så här. man, man kan nästan liksom börja med dem Men så är det man, som man rullar? Man rullar, man behöver en sån här liten liksom form <går> Eller mm, vi så, här, så mm, vi får liksom turas om Och så, så tar man en sån här, kanske två eller tre är Rullar <går> runt och viker in så man får ta den där Exakt Och så får man liksom vika eftersom, att man får efterformen jag vet alltså på vår bibliotek okay, i Gnesta så är det ju jättemycket ähm, äh, återvinnings... Äh, alltså, äh, alltså, alltså det finns... Jag tror att det är studiekläder som har... skolan som ibland har workshops med gamla böcker. Mm. Och så får mm. man... Och så får man... Och det är, Jag tänker att det, är, ähm, så. Äh, att det är... Att det tar lite tid Så, så, så får man, man liksom... Ja men titta! Ja. Yes. Ja. Och det här, bästa med det här det är att det här kommer jag också liksom kunna plantiga direkt i jorden. Just det. Mm. Det kommer ju liksom förmultna. Så mm. man, är liksom ja, det man är behöver liksom inte om. <laughs> man behöver inte planta.